النهارده هكلمك على شخصيه يمكن تكون اول مره تسمع عنها هو مخترع اسمه نيلز بولين، نيلز ايفر بولين هو عالم سويدي قام باختراع حزام الامان الثلاثي النقاط واللي بيستخدم حاليا في كافه انواع السيارات، وساهم الاختراع ده في تقليل نسبه الاصابات والوفيات الناجمه عن حوادث الطرق واللي بيروح ضحيتها سنويا حوالي مليون ونص شخص تقريبا وفقا لمنظمه الصحه العالميه، وحصل بولين على درجه البكالوريوس في الهندسه التقنيه سنه 1939 وبدا العمل في شركه تصميم طائرات سنه 72 وبعد 16 سنة اتولى منصب مهندس السلامة والامان في شركة فولفو للسيارات في مدينة جوتنبرج في السويد وفي سنة 1959 اتولى منصب مدير قسم السلامة في الشركة نفسها وفي خلال الوقت ده بولين كان بيهتم بايجاد طرق عملية لتقليل عدد الاصابات والقتلى أثناء حوادث الطرق في كل من السيارات والشاحنات ومن أهم الحاجات اللي صممها في المجال ده هو حزام الأمان المثبت في ثلاث نقاط لتثبيت الجزء العلوي والسفلي من جسم الإنسان على المقعد في مكان واحد، فإذا حصل أي حادث لا يرتطم جسم السائق بالسيارة، وطبعاً كانت أول سيارة يستخدم فيها هذا الحزام هي سيارة فولفو من طراز بي في 544، ورفض بولين حقه التجاري في الاختراع ده، وسمح لجميع السيارات باستخدامه، ومن ستينات القرن الماضي بدأت القوانين في بعض دول العالم بتفرض على السائق ربط حزام الأمان، لحد ما أجمع كل دول العالم على القوانين دي اللي بتفرض حزام الامان على السائق ويعد اختراع بولن هذا من اهم المخترعات في مجال صناعه السيارات بحيث ادى لتقليل عدد الجرحى والقتلى الناتج من حوادث المرور وقد اصدرت شركه فولفو سنه 66 تقرير يفيد بان عدد الجرحى والقتلى انخفض بنسبه 75% واختراع بولن اللي هو حزام الامان تم اختياره واحد من اهم تسع مخترعات في حياه البشريه في القرن الماضي وتولى بولين عده مناصب في الشركه منها مدير قسم التطوير والابحاث المركزي ورئيس وانتخب لينضم الي منظمة الامان العالمية وغيرها من المناصب المهمة ولما نتكلم على الانجازات اللي حصل عليها بولن فاولهم ساهم بولن اثناء فتره عمل في شركه صناعه الطيارات في تصميم وتطوير مقعد القذف وهو المقعد اللي بيساعد قائد الطياره العسكريه على الخروج منها في حال تعطلها والانجاز الثاني زي ما قلنا هو انه اخترع حزام الامان الحديث الثلاثي النقاط في سنه 58 وعلشان تبقى سيارات فولفو هي اول سياره استخداما للحزام ده وبعدها تنازلت الشركه فيما بعد عن براءه الاختراع علشان تقدر بقيه الشركات تطبيق التقنيه الحديثه وتزداد نسبه الامان في السيارة الانجاز الثالث لبولين هو انه قدم بحث بيتضمن تحليل احصائي ل 28000 حادث السيارة وبالنسبه للتكريمات اللي حصل عليها فبعد تقاعده كرمته الاداره الوطنيه الامريكيه لسلامه المرور في العاصمه واشنطن وكمان حصل على ميداليه من الاكاديميه الملكيه للعلوم الهندسيه في السويد وتم انتخابه للانضمام الى منظمه الامان العالميه وتوفي نيلز بولين في السويد في 26 ديسمبر سنه 2002 وكان عمره وقتها 82 عام إثر ازمه قلبيه وكانت من اشهر إن أكثر ما يساعدني أن ألتقي شخصا يخبرني أن حزام الأمام حافظ على حياة أهم الأشخاص لديه ما تنساش يا صديقي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك إلى اللقاء